Γεια σα. Είμαι ο Θοδωρή Σαραμπαντζή. Στι Σ Ηνωμένε Πολιτείε, οι προσκοπίνες ή αλλιώ τα παιδιά που πηγαίνουν στον οδηγισμό κάθε χρόνο βγαίνουν και πουλάνε μπισκότα για να μαζέψουν χρήματα. Σύμφωνα με το website του, η καλή οδηγό, όπω ονομάζονται, χρειάζεται να έχει 5 βασικέ δεξιότητε. Νούμερο 1. Καθορισμό στόχων. Νούμερο 2. Λήψη αποφάσεων. Νούμερο 3. Διαχείριση χρημάτων. Νούμερο 4. Καλή επικοινωνία με του ανθρώπου και 5. Επιχειρηματική ηθική. Η πώληση συμπισκότων διδάσκει καθορισμό στόχων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση χρημάτων, καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους και επιχειρηματική ηθική. Πτυχές απαραίτητες για την ηγεσία, την επιχειρηματικότητα και τη ζωή. Εσείς, ποιες πέντε δεξιότητες διδάσκετε στην ομάδα σας.